إديني قلب جديد مافهوش غير حب ليك عايش علشان يرضيك مشتاق للسما وليك عايش علشان يرضيك اشتقى لسى موليك يا رب انا مستنيك تيجي وتسكن فيك هنسى كل الاحزان هنسى تعب الايام أفتكر بس يا ربي إني في قلبك متشال همسى كل الأحزان همسى تعب الأيام وافتكر بس يا ربي إني في قلبك متشال ديني علم جديد ما غير حب بليك عيسى علشان يرضيك مشتاق ساموليك عيسى يا رب أنا مستنيك تيجي وتسكن فيه يا ربي طهر قلبي ودموعي تغسل ذنبي خليني دايما فاكر عينك دي شايفة قلبي يا ربي طهر قلبي ودموعي تغسل ذنبي خليني دايما فاكر عينك دي شايفة قلبي وديني قلبك زيد مافيهوش غير حب Ayesha lashan irzik Moshta lhissam ulik Ayesha lashan irzik Moshta lhissam ulik Yorabhan mishtennik Tiki utuskun fi خليني أعيش على وعدك يا ابن ديني قلبك وعينك هتشوف ترؤي ثبتني يا رب فحبك خليني أعيش على وعدك يا ابن ديني قلبك وعينك هتشوفت رؤيه ثبتني يا رب في حبك وديني الذ جديد ما فوق صغير حب لي كايسال سن يرضيك مستل سما ولي كايسال سن يرضيك مستل سما ولي مستنيك تيجي وتسكن